Пане Володимире, отже так, дійсно, якою ціною зараз нам вдається тримати цю лінію оборону біля Бахмуту і утримувати ті позиції, які вже стільки не можуть похитнути вороги і не зможуть, як бачимо? Е, на жаль, наша ціна надвелика, тому що без зайвих прикрас, але і в нас теж є втрати. Але за останні три дні, знаходячись тут, ми завдали велику втрату противнику. Сьогоднішня ніч просто показала, декілька наших бронегруп виїжджала батальйону «Свободи», працювала. І великі, великі втрати, я не буду зараз казати кількість, тому що не можна, але і саме двохсотими, і, і важкими трьохсотими вивозять, вони не встигають робити евакуацію там дійсно з того боку не дивлячись на те що це ПВК Вагнер і там є професійні вбивці але ми навчилися пристосувалися до цієї непростої м'яко кажучи ділянки бахмутського напрямку для, до цих посадок е, тел і всього іншого і наразі вони терплять е, скрутні часи тому що в них відмовляються виходити на позиції тому що складні погодні умови зараз вже третій день іде дощ з мокрим снігом і під ніч це нульова температура дуже холодно піднявся сильний вітер і знаходитись в таких умовах ну суто навіть не фізично а психологічно непросто але три дні ми відчуваємо як абсолютно паритет в артилерії через те що ми розбомбили два склади СБК наша артилерія от і безпосередньо паратет на лінії фронту ми проводимо штурмові дії ми наступаємо свобода відбиває отже стоїмо і до Бахмута і близько їм не підійти до кінця грудня ну і взагалі Ну, а так, звичайно, що ми всі розуміємо, ті їхні якісь заяви, недолуги, про якісь дедлайни, вони їх без кінця ставлять. Так, пане Володимир, повертайтеся до нас у ефір. Натомість, так, ми бачимо, що величезні втрати, ми бачимо також повідомлення, що вже там по Луганській області забито все, що можна пораненими. На вашу думку, ось така м'ясорубка, скільки ще ними може практикуватися? скільки вони ще можуть так, таку тактику застосовувати, коли вони просто закидують людьми. Ми закидують фактично гарматним м'ясом лінію фронту Вону, вони будуть так робити безкінечно тому що вся їх історія історія їх воїн направлено тільки на те щоб якомога більше і наша і Друга світова війна про це каже що Сталін робив він просто брав кількістю закидував так само м'ясом а цей шалений карлік він іншої стратегії не знає він буде тільки завалювати кількістю, фаршмакам і всім іншим. Тобто, чій стратегії в них і бути не може. Поки в них будуть люди, доти, вони будуть закидувати їх вперед, штовхати під загрозами, як ми беремо військовополонених. І абсолютно всі розказують, що їх дуже сильно її так, втрачаємо. Зв'язок, втрачаємо. О, повертаєтеся ви, пане Володимире. Так, щось так, зв'язок, бачимо, залишає бажати кращого. Так, і пан Володимир зник з нашого ефіру. Я нагадую, що Володимир Щук боєць батальйону «Свобода» з Бахматському напрямку, зараз з нами. Пане Володимире, ви повертаєтеся у ефір, продовжуйте, будь ласка, вашу думку їх б'ють дуже страшенно їх обнуляють їм погрожують, їм не виплачують гроші їм не дають ували ну тобто вони знаходяться реально під постійним дулом автомата і під постійними погрозами тому в них немає інших варіантів як і ти не дивлячись на те що от сьогоднішню ніч там в одного орка відірвали руку і він знаходився там 18 годин, і його не змогли забрати через те, що там величезна кількість їх. І не дивлячись на те, що вони намагаються всіх забирати, але це не виходить. Тому стратегія і тактика їх не мінялася і не поміняється. Скільки їх є, стільки вони будуть накидувати, щоб зупинити і не визнати ні в якому разі свою поразку. А це вже є поразка. Абсолютна Цієї не до